Hei, vi er gruppe 34, og dette er vår presentasjon av bacheloroppgaven. Grunnlaget vårt for problemstillingen og valg av dette er for å kartlegge hvorfor ikke flere mennesker med nedsatt funksjonsevne tar en høyere utdanning eller fullfører dette, og hvordan UA-sektoren UH kan bli mer tilgjengelig. I denne oppgaven har vi fokusert på hvordan teknologi som kan bidra og hvordan det hjelper med digitalisering i UA-sektoren, UH slik at alle som vil, skal ha like rettigheter i høyere utdanning. Vi er i gruppe på tre. I teamet er Sara Lunde gruppeleder. Mitt navn er Abdifatah Ege og er gruppemedlem. Og Herman Lippert som også er gruppemedlem. Vår veileder for dette prosjektet er Gunnar Missun. Vi har valgt å bruke kvalitative og kvantitative metoder for å samle data relevant for oppgang vår. Undersøkelsen ut med e-poster og i gruppe på sosiale medier. Og intervjuene blir gjennomført over Skype. Personene som ble intervjuet huket av ja i undersøkelsen at det ville bli kontaktet hvis vi hadde flere spørsmål. I dagens samfunn er stor vekt på at alle skal ta høyere utdanning og skaffe seg en presentabel jobb for å bygge det norske samfunnet. Men er rettighetene til menneskevinnhets- og funksjonsevne like viktige som en som er funksjonsfrisk, og har de likt grunnlag for å ta en høyere utdanning? I teoridelen har vi fokusert på hvilke instanser og regelverk som finnes for å legge til rette for de studentene som har behov for dette. Det er ulik grad av nedsatt funksjonshemmene, og noen er født med dette, mens andre har vært utsatt for en ulike eller skade senere i livet. Selv et menneske med lik diagnose kan ha ulike grader og funksjonsnivå. Derfor er tilrettelegging individuelt. Det er mange ulike definitioner på hva universell utforming er. Men det handler i hovedsak om å utforme omgivelser slik at de varetar hele befolkningens behov, slik at alle mennesker kan delta i samfunnet på like måte. Målet om universell utforming er at et samfunn skal være lett orienteret og bevege seg i for så mange som mulig, og alle skal kunne delta aktivt i samfunnet. Så derfor vi at med riktig bruk av universell utforming og tolking av regelverk, vil uansett om de enda mer tilgjengelig for alle. Og med å ha med studenter som har behov for tilrettelegging, med i handlingsplanskriving eller i en process for campusutvikling, dette er viktig for å få innsyn i hvordan en student med nedsatt funksjonsevne klarer å orientere seg eller benytte sig av arealområdet på studiestedet, og for å få et bedre unorskjelt utformet studiested. Det er også svært viktig å kartlegge for hvilke hjelpemidler som finnes på markedet, og hvilke instanser som kan bidra til at studiesituasjonen kan bli bedre for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Epa her er programvare og maskinvare som er egnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Noen av programvarene er integrert i operativsystemet, mens andre kan lastes ner. Maskinvarene er tilgjengelige for utlandet via NAV og kan lånes ut til de som har krav til det. Som nevnt tidligere finnes det programvare som er integrert i operativsystemet. EyeTracker lar brukeren navigere seg gjennom Windows kun med øyebevegelser. Narrator er en tjeneste hvor operativsystemet leser opp utvalgt tekst for brukeren. Vi har også fargefiltre som la brukeren velge fargepaletten på skjermen, slik at det blir mer lesbart for de som trenger kontraster. Det finnes også programvare som er tilgjengelige for nettbrett og smarttelefoner som kan lastes ned. Blandt dem er Voice Dream Scanner, appen la brukeren ta bilder av dokument eller tekst deretter leser applikasjonen teksten for deg. Vi har også Live Transcribe som er utviklet for å oversette stemmer, tatt opp av mikrofonen, deretter transkriberer det til tekst. WheelMap er en app som opplyser om bygg som er utformet for rullestolbrukere. Vi har også maskinvare som er tilgjengelig for utland gjennom NAV. Med en kulemus styr man datamaskinets peker ved hjelp av en kule. Selve musen står stille, og kulen kan beveges ved hjelp av en finger. Sidestilt mus har en form man kan plassere hånden i en opprettet stilling. Med en slik mus unngår man vridninger i håndleddet, og kan hjelpe de som ikke kan holde fatt skrep rundt en vanlig mus. Man kan også styre pekeren til datamaskinen, kun med hodet eller øyet. Glasshouse er en trådløs brille hvor man styrer pilen kun med hodet. Klikkfunksjonen utføres ved å bite på det blå muntstykket som følger med. Med MyGaze plasserer man en sensor ved dataskärmen. Sensoren følger brukerens øyebevegelse. Klikk-funksjonen fungerer ved å hvile i ønsket position. Big Keys er et keyboard med større knapper for å gjøre det lettere å trykke på riktig tast. For at selve tastaturet ikke ska bli for stort, er løsningen å ta bort taster som blir lite brukt. Del tastatur er et tastatur som er delt i mitten. Man kan plassere delene i en position som er mest behagelig for brukeren. Det finnes ulike hjelpemidler som benyttes i undervisningssammenhenger som kan gi utbytte til mennesker med nedsatt funksjonsevne. AV1 er en kommunikationsrobot, hvor man kan delta i undervisning via nettbrett eller smarttelefon. AV1-robottene er utgangspunktet laget for barn, men en lignende teknologi for høyere utdanning hadde ført til at studenter aktivt kan delta i utdanningen uten å være fysiskt. fysisk. Able Center er ett kamera som hänger i taket i undervisningsrommet. Med AbleGrabber, som er et tilleggsprogram man laster ned, kan man forstørre lærrettet og tavlen og ta bilder. Bildene blir direkte overført til din PC, nettbrett eller mobil. For svaksynte er AbleCenter en god løsning, men en slik løsning er situasjonsbestemt. Den er kun effektiv i rom hvor AbleGrabber er satt opp. Prosjektgruppen har en idé om en annen løsning som ikke er ute i markede. Løsningen vår er en digital brille med samma funksjoner som AbleGrabber. Den digitale brillen er en bærbar løsning hvor studenten kan forstørre lærrette eller pensumbøker og se det i samtid. Funksjonalitetene til den digitale brillen kan sammenlignes med mobilkamera. Brillen vil ha fire knapper på siden av brillen for å utføre handlinger som ønskes. Knapp 1. Power-funksjon, man skrur brillen av eller på. Knapp 2 er et roterende hjul som kan dreies frem eller tilbake. Det vil styre forstørringen av synsfeltet. Knapp 3 er det snap Ta Ta skjermbildet og de blir direkte overført til tilkoblede enheter. Knapp 4 Bluetooth. Denne knappen brukes for å koble til enheter som PC eller smarttelefon. VAS er en skolplattform hvor alle studenter, forelesere og andre personell er samlet. Canvas har forskjellige typer kommunikasjonsmuligheter. For eksempel diskusjoner, kundgjøringer. Forelesningsressurser blir også lagt in i Canvas. Adobe Connect i høyere utdanning er den vanligste plattformen for digital virksomhet. Adobe støtter flerpartskonferanser som deling av lyd, bilder, dokumenter og Den har også en chattefunksjon. Zoom gir mulighet til å dele skjerm. Det som er fint med Zoom er at den gir mulighet til å tekste det som blir sagt, og at man kan chatte underveis til alle deltakerne i møtene eller kun til personell som eier rommet i Zoom. De fleste eksamener hos Høyskolen i Østfold blir gjennomført med en nettleser som heter Safe Exam Browser. Det er en modifisert nettleser som begrenser brukende tilgang til datamaskinen for å unngå juks. Vi har kommet med en applikasjonsidee som kan påvirke studiesituasjonen for mange. Ideen handler om å samle all informasjon som en student med nedtatt funksjonsevne trenger, som for eksempel hvor de mest tilgjengelige rummen rommene er, eller hvor det er handicaptoalett, eller hvilke rettigheter hen har som student. Dette vil gjøre informasjonen mer tilgjengelig for studentene som har behov for dette grund til at vi kom opp med applikasjonsideen er på grunn av manglende informasjon som mennesker med nedsatt for noen sevne de har i studiesituasjonen. Under arbeidsperioden har vi laget og sendt ut fire forskjellige undersøkelser for å samle inn I den første undersøkelsen ville vi først få konkret data for å kunne jobbe utifra, og vi valgte å bruke begrepet bruker i undersøkelsen. Dette er fordi vi vil inkludere i statistiken studenter og studenter. Potensielle studenter for å få tal på hvor mange som faktisk har, måtte droppe ut fordi de har en nedsettelse. Vi ville også finne årsakene for dette, og utenfor våres undersøkelse var det 10% som valgte å ikke studere på grunn av nedsettelsen. Nesten 4% valgte de fordi de ikke var en mulighet til Det var totalt 24% som ikke studerte, og årsaken varierte. 74% svarte ja på om de studerer nå eller har fullført høyreutdanning. Deltagene fikk muligheten til å huka årsaker, og mange på tilretteleggingen var det flest som mente men var det ikke et ønske, og en annen var det også mange som også mente det. Til slutt var det mangel på muligheter studie og dårlig informasjon angående myndbehov på skolens nettsider, og her var det relativt få mennesker som mente det. Neste spørreundersøkelse var ment på hva studentene mente. Her stilte vi flere spørsmål angående hvordan det er å studere med en nedsettelse, og hvor bredt informasjonen var. Men i denne presentasjonen har jeg valgt å plukke ut noe av det mest relevante. En av tingene vi vil ut av, var studenterna fick informationen de trengte, för det bästa student. Och här var det lite över halvparten som sa ja, men lite under halvparten sa altså nei. Det er også et som nej. Det var sett flertals som menar inte har fått god nog vägledning på vidaregående angående framtida möjligheter efter de tre åren. Och de som var i kontakt och fick den informationen, de var i kontakt med skolans rådgivare. Det var ett flertall som var ikke i kontakt med skolan före skolstart, men 30% var det. 70% mener i var fornøyde med hvordan skolen dekker dems funksjonsnedsatt behov, men 30% var heller ikke det. Når deltakerne får muligheten til å skrive ned de har på studiestedet, och lever det som så så skriver de fleste ingen. Men mange har ekstra tid på eksamen, og enkelte får med godkjent fravær. Men det er veldig få som sier de selv vet rettighetene de har på studiestedet. Den undersøkelsen gick ut på å kartlegge hva personell som jobber med universiell utforming hadde å si om temaet hel fin vad det själ mentade och eventuellt finna delvis orsaker på varför kanske inte rättelägger på funktionsnedsatte blir mer prioriterat. 45 menade deras organisation tillfredsstilte de funktionsnedsatte med behov bra och 38 menade medels. Resten var spridd jämnt mellan svårt bra, dåligt och svårt dåligt. I uppföljningsfrågan svarte de flesta att de kunde bli medels bättre eller bra och svårt bra, men relativt få menade att det inte kunde förbättras. När det kommer till huvudgrunder var det økonomi de fleste mente. Men for lite erfaring, vi har gjort alt som står i lovverket, og ikke mange nokt hadde skulle vært prioritert, ligger litt på over 20%. På slutten gikk et spørsmål på fin vad de mener bør skje for at med nedsatt funksjonsevne skal til høyere utdanning. Her var en tydelig trend i svarene at tilrettelegging kan hjelpe. Vi var interessert i å undersøke hva de ansattes meninger angående våre oppgaver, därför lagde vi en egen spørsmål som ble sendt ut til alle læringsmiljøkontaktene i Norge i tillegg til alle ansatte ved høyskoleløsfond. Resultatene fra denne undersøkelsen ofte kom i form av tekstsvar og ikke ren statistikk. Vi ville finnet med denne undersøkelsen hvor mange som jobber aktivt med unnskjell utforming, og 47% av våre deltakere gjorde det. Hvis deltakerne svarte ja, kom det opp en mulighet hvor de kunne skrive inn et kort hva slags de jobbet med, og her svarte de fleste fysisk tilgjengelig til bygg og rom på studiestedet. Vi hadde spørsmål på hvor deltakerne kunne nevne hva slags tilretteleggen deres studiested hadde, og en rekke svar noen lignet til «vet ikke», men vi fikk inn flere gode og detaljerte svar, og dette er en av dem. Institusjonen er tilrettelagt for rullestolbrukere, svaksynte, hørselshemmene. Jeg har ingen forutsetninger til å vurdere disse måter det er blitt tilrettelagt, har heller ingen opplysninger å komme om det er noen form for oppfølging for hvordan dette fungerer i praksis. Når det gjelder utfordringer innenfor les- og skriveområdet, finns det også utvidet tid og andre måter å legge til rett for eksamen og andre oppgaver. Institusjonen jeg jobber ved har stort fokus på teknologi, men jeg vet ikke noe om hvordan det jobbes i forbindelse med universell utforming. Fordi alle bør ha muligheten til å kunne studere og ta en høyere utdanning. Lovverket skriver slik at man kan tolke det, så at administrasjonen kan slippe unna med 100% tilrettelegging, men betyr ikke at de bør. De mener også at dette er viktig en stor del av befolkningen i Norge har en dette bevet vi basert på data vi kombinerte med SSB arbeidskraftsundersøkelse og SSB sin tal på befolkningsvekst i Norge. Funksjonsnedsettet er en solid del av befolkningen som vokser med befolkningen. Vi mener også at jo flere mennesker som er ute i arbeid med en funksjonsnedsettelse, jo mer blir dette akseptabelt, og samfunnet blir ytter godt av extra skatteinntekter. Problemene vi hadde med undersøkelsen var at vi trodde text var skulle føre til spennende svar for deltakerne. Men det endte fort med at det svarte veldig korte tekstsvar, og de ofte svarte ikke på det de lurte på. Det er også slikt at noen ikke forstod spørsmålene, eller svarte på spørsmålene med et spørsmål. Men heldigvis satt vi er med noe veldig god tekstsvar vi kunne bruke i oppgaven. Fra kan vi bruke i utviklingen av teknologi. I resultaten kom det en flere ganger at det etterlyses informasjon om fysisk tilgang på offentlig bygg. En app eller en nettside med informasjon om tilgjengeligheten av ett bygg hadde vært en løsning for dette. Et annet funn er at det etterlyses mer digital kommunikasjon med student og foreleser. Ved å øke digitaliseringen og gjøre dette tilgjengelig vil det hjelpe de studentene som ikke har samma forutsetning for å være på campus 100%. Hvorfor er universell utforming en nedprioritering? Blant grunnene er at det er lite forskning og statistik på mennesker med nedsatt funksjonsemne. Det blir vanskelig å kartlegge behovene til denne folkegruppen når det er mangel på data og forskning. Økonomi er også en grunn til at universell utforming blir nedprioritert. Tolkningen av universell utforming kan være ulik fra forvaltning til forvaltning, som gjør at bygget er ulikt utformet. Behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er ulik, som gjør at det blir vanskelig å tilpasse alle. Teknologi som har tilpasset egen funksjonsnedsettelse kan føre til økt selvstendighet og hjelper denne gruppen å utføre oppgaver som tidligere hadde vært vanskelig å fullføre på egen hånd. Med funnene vi har funnet, konkluderer vi at ja, teknologi kan bidra med at funksjonsnedsatte fullfører høyere utdanning, men etter at vi har jobbet med dette tema over en lengre periode, mener vi det er andre fundamentale utfordringer som universell utforming og tilrettelegging som kan bidra til økt mulighet og gjennomføring av høyere utdanning for mennesker med nedsatt det er også svært viktig å få på plass en plattform som gjør informasjonen lettere tilgjengelig, som for eksempel en applikasjon vi nevnte i digitalisering.